Liviu Pleoianu răspunde la o întrebare controversată: este sau nu omul ruilor în Parlament? Deputatul PSD Liviu Pleoianu a vorbit despre controversele care circulă la adresa sa. Cea mai des întâlnită acuzaie fiind a ceea ce este omul ruilor, infiltrat în Parlamentul României. Pleoia nu susține ce privete cu amuzament aceste acuzații, iar acea ce aceste acuzații vin ca urmare a faptului ce nu i se poate imputa nimic din punct de vedere penal. Nu ti-am lucrurile astea despre mine. În momentul în care ai un personaj incomod, întâi vezi dacă poate fi incomod penal. Dacă nu îl poți face penal în niciun fel, mergi la planul B? Eu privesc cu amuzament chestia asta. Sunt lucruri pe care oamenii nu le tiu. Oamenii trebuie să afle multe chestii despre Facebook, a spus deputatul PSD la Antena 3.